શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પ્રથમ અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ ચતુર્થ શ્લોક અત્રુન સમાયુધિનો ધ્રુપ અનુવાદ અહીંયા સેનામાં ભીમ તથા અર્જુન જેવા અનેક વીર ધનુર્ધરો છે જેમ કે મહારથી યુયુદ્ધાન વિરાટ તથા ધ્રુપદ દુર્યોધન તેમનો ઉલ્લેખ વિજય પથમાં ના મોટા વિઘ્ન તરીકે કરે છે કારણ કે એમાં દરેક યોદ્ધા ભીમ તથા અર્જુન જેવો દુર્જેશ હતો તે ભીમ તથા અર્જુનની શક્તિને જાણતો હતો તેથી જ તેને બીજાઓની સરખામણી એમની સાથે કરી હતી